Varmt välkomna till konstantin Tågspremiären, premiären mässa och eh, Jätteroligt att du vill vara med Gunnar, hej. Tack, tack. tack. Hur är läget? Ja, det är bra. Det är bra. Sitter du hemma eller är du på museet? Det är på museet. Mm. Yes, yes. Har ni öppet? Eh, vi har öppet, ja. Mm. Men, men jag själv jobbar bara tätt idag. Då. Ah, ja, ja. <laughs> då fångade vi det precis i god tid. Då. <laughs> ja, ja. ja. De här samtalen kommer ju att, att ske nu framöver och vi tänkte så här att vem är väl bättre än Gunnar att börja med? Vi har träffats ganska många gånger, framförallt när jag jobbade på riksutställningar tidigare. Mm. i samband med vandringsutställningar. Vi har haft ett par samarbeten på gång också som av olika anledningar inte blev av och sprungit in i varandra på i utbildningar och kurser och i andra sammanhang. Mm. Eh, vad jag vet så har vi inte gjort någonting ihop på det här sättet, det digitala nej, sättet, Nej, nej. <laughs> det blir en utmaning. Eh, visst, visst. Men, men varje gång som man har besökt det så, så har man slagits av, och inte bara jag utan mina kollegor också, hur hur fint och bra ni verkar kunna komma överens med varandra och samarbeta med varandra. Och flera heter ju förutom du, Renlund, som jag mött där, Ulf och Ida till exempel. Mm. Många fler än så. Fast sommar slut. Jag vet. <laughs> Men du finns kvar. Jag finns kvar. Mm. Du är ju utställningstekniker, inte sant? Ja. Hur länge har du jobbat på Norrbottens Museum? Eh, sedan 91 mm. jag har jag jobbat. Mm. Och, men då när jag började, då började jag faktiskt som eh, inte utställningstekniker, utan då nej. var jag vackmästare. Aha, okay. mm. Och då ägde vi fastigheten här. Mm. Och det gör vi ju inte numera. Mm. Nu, är ju, nu är det ju läns, lands, nej vad heter de? Eh, landsting, landstinget. Mm. Ja. Mm. Eller regionen heter nu numera. Mm. Mm. Hur kom det så att du började på, på museet då? Ja, det var ju så att eh, det kom ut en annons i tidningen mm. om att de behövde mm. folk hit. Mm. Så jag sökte på den då. Mm. Jag var 70 till oh, sökte, det var värst. Ja. sökte på den. Mm. Och berätta, berätta hur du gick till när du, när du blev utställningstekniker. Du började du som vaktmästare 1991 mm. och sen så jobbade mm. du som det och sen så blev du Utställningstekniker, hur gick, hur gick det till? Ja, det var då så att man genom att vi inte hade någonting med fastigheten att göra mm. så, så gjorde man om min tjänst då, tusenställningstekniker. Mm. Mm. Och det var väl 95 tror jag det var. Mm. Man gjorde om det. Vad hade ni för, för verkstäder och faciliteter infrastruktur då? då på 90-talet. Ja, då hade vi ju... Då hade vi ju en fin verkstad faktiskt nere på ett par kvarter ifrån museet mm. som var då på det var nere, 500 kvadrat. Mm. Så där hade man ju stora maskiner och fina maskiner. Mm. Eh, det finns ju inte kvar någon mera. Det har ju, ju krymps ner allt eftersom åren går. Ja. Så nu har vi en liten verkstad på vi har världen på 60 kvadrat. Ja. Så det är mycket handverktyg numera. Ja. Vad kan du göra för någonting då i verkstaden nu? Ja, men vi kan väl göra det mesta. Det kan undgå ju att göra mycket med handverktyg. Jo. Mm. Det gör det Men det är ju problemet då att man ska upp i huset. Mm. Och då har vi så en eh, liten hiss som man kommer in med grejerna. Mm. Så man får göra färdiga grejer och så får man montera ihop det när man kommer upp i huset. Mm. Så är det. Mm. Förstår. Vilka kollegor jobbar du regelbundet med? Eh, ja, då, har vi, då har jag ju en tjej som jobbar med mig som heter Maria Wigge, mm. som också är tekniker. Då. Mm. Fast hon jobbar bara 50 procent med mig. Då. Mm. Mm. Och sen så har vi ju då, ja, vad heter, det? Då. Mm. Eh, Matilda Eriksson. Mm, eh, och hon har ju jobbat inte så länge här kan det vara, kan det vara fyra, ja, kanske fem år. Så svårt mm. att hålla reda på åren nu. Mm. <laughs> Men eh, det är väl de som man jobbar mest med. Ja. Men sen så, sen så är det ju mycket man. Vi har ju då den publika avdelningen mm. och vi är väl en 12 personer här och det är ju alltid från, region, från städ till reception och, mm. som är på vår avdelning. Mm. Hur många är ni Hur många är ni totalt på museet? nu typ. så, så tror jag vi är bara 44 stycken eller 45 kanske. Mm. Mm. Här på mitten, eller 2000 där. Då låg mm. vi på 60. Hur ja. var det i mitten på 90-talet då när du började. När jag började, då ja. var vi också nå 40 tror jag. Ja. Mm. Och, men då var jag ju helt ensam som, som mm. håller på med utställningen. Ja. Och sen så kom du in. då, Man började plocka in då lite folk. Och, ja. Då fick man ju någon att jobba med. Mm. Vad är det för slags? Alla kanske inte har besökt Norrbottens museum. Kan du inte säga något om vad det är för, för institution? Ja, men det är alltså ett eh, länsmuseum mm. eh, som byggdes då 1936. Mm. Eh, då tror jag man när det då öppnades eh, 36: då var det fyra stycken mm. som jobbade här. Mm. Och sedan så ändras det ju om, då här. då var det ju då vart det en stiftelse där på vad var det på 70-talet tror jag. Ja. Det var en stiftelse det här. Mm. Så då hade man ju två huvudmän, det var ju kommun och landstinget som mm. var. Mm. Eh, sedan så gjordes det om, då så eh, vi hamnade vi helt och hållet i landstinget. Mm. 99 mm. var det. Mm. Och då hade, ju, då hade ju de hunnit ta över fastigheten här också. Mm. Så det var egentligen ingenting med fastigheten att göra. Nej. Men vi vill ju ändå bygga om och ändra om. Och då får man ju förhandla med dem hela tiden, mm. saker och ting. Mm. Så, så det, var ju, det var ju egentligen lättare att jobba när det var en stiftelse än när det var att hamna i landstinget. Mm. För då hade man ju högsta chefen som satt här då kunde man förhandla direkt. Liksom och mm. Det var mycket enklare att göra saker och ting. Mm. Men då var det ju det här med pengar och driva fastigheten och sånt mm. där, som, som gjorde att man tyckte att det var bättre att de tog över. Mm. Och, så var ja, det väl, och så var det väl lite grann det där också när man då är, är, är ett museum som ska vara i hela länet. Mm. Så var det väl kommunen då som tyckte att det var lite dumt att de skulle stå och betala för saker och ting som skulle hända i Gällivare. Mm. Mm. Så, då var det ju lite annat. Mm. Har museet verksamheter utanför Luleå? Finns det filialer av olika slag? Ja, vi har ju alltså inte utanför Luleå. Vi har ju alla, alla verksamheter som vi har ute på Björksgatan. Mm. som ligger då, vad kan det vara, sju kilometer därifrån. Mm. Där har vi ju alla, alla arkeologer sitter ju där och mm. fotografer, byggnadsantikvarier. Mm. Vi har alla föremål Har där ute. Mm. Så på, på själva museet så är vi ju, vi är ju publika avdelning som är här. Ja, ja. mm. Vad har ni för föremål då, för saker, för samlingar, för skatter? Ja det finns det mycket då. herregud. Det, det, det är mycket föremål som är, jag vet inte riktigt hur mycket föremål det är. Nej. Ja, men det är ju också, jag men alla fot och som finns, det är ju miljoner mm. det som handlar om. Mm. Och det är ju ja, men det, det är stort, det är stort. Mm. men det känns lite tokigt att det är så långt borta, att det är svårt att föra föremål hit. Och. Mm. Det hade ju varit enklare om det hade legat tillsammans med museet. Mm, mm. Mm. Kan, du, kan du försöka beskriva lite när, när, när ni gör utställningar, en, en produktion? Stor mm. eller liten? Mm. Vandrande eller fast, tillfällig eller en som står länge? Hur, mm. hur, hur, hur brukar det gå till ungefär? Vad, vad, om du tänker på dig själv främst, vilken, vilken funktion och roll har du i det, när det gäller? Ja, när det gäller den så är det ju alltid från snickeri till eh, att man håller på med belysning och sånt. Mm. Mm. Det, det är ju så, belysningen är ju någon sån där grej som jag tycker är lite kul också att hålla på med. Mm. Men eh, ofta nu så är det ju att vi, det blir ritningar som kommer och så ska man göra saker och ting mm. till den. Mm. Och när vi nu till exempel byggde arkeologi Mm. Då var det ju en sån här utställning som är så stor. Mm. Och där det ska göra stora saker till. Mm. Och då får man ta upp materialet och eller beställa hit och så får de hissa upp det och så får vi plocka in grejerna genom fönster. Wow! Och så får vi bygga där uppe. Mm. Det, för det blir så stora grejer alltså. Så det är mm. monterna som är jättestora och mm. tunga. Och, Mm. Sånt där går inte att ta i hissen, vi har ju fått allting förändrat där. Mm. När man satt in en ny hiss så, så var det en mindre hiss mm. än vad den gamla var. Mm. Men den gamla var ju också inte så stor heller. Mm. Men det är ju till exempel när det kommer nu en utställning hit så är det ju ofta vi får plocka upp grejerna här nere. Mm. lådor som står i entrén. Mm. Och så sätta in i hissen. Mm. Och så leverera bort lådorna. Mm. Det låter <laughs> <Så>. lite knivsigt. <laughs> ja, men det, det är ju en fastighet från 1936. Mm. Då, då tänkte man ju inte alls så, utan då var mm. det ju fasta utställningar, allting. Mm. Mm. Så, så det var ju stor skillnad. Denna, den, den, det är arkeologi i Norrbotten du menar, eller hur? Som, ja, som, som... arkeologi i Norrbotten, ja. Som, som, som finns hos er just nu, eller hur? Ja, ja, ja den har stått nu ett par år. Mm. Eh, som vi byggde då. Mm. Där byggde vi ju då... Det delade vi upp, jag och Maria då. Maria ja. byggde de, de eh, montan som stod på golvet, eller står på golvet. Mm. Och jag byggde den stora. Mm. Och de där är, är ju klimatanpassade också. Ja. Så klimatanläggnade till dem. Ja. Vad är det för slags material i montrarna? Det är ju mycket MDF yttre. Mm. Sen så blir det isolering. Mm. Det är ju ja, plast. Och. Mm. Sen så satte vi då, vad heter det nu? Det heter ju. Nu kommer jag inte på vad den heter, den här plastskivan här. Korex ja, ja. Mm. Forex-skivor som är klätt på insidan mm. så det, och som då täta helt och hållet. Mm. Så det, de är väldigt klimatanpassade mm. eller miljöanpassade. Så vi har ena som vi kör fuktigt i där det ligger på 50% luftfuktighet med mm. träprodukter i. Mm. Och så har vi där vi har nog sten och metall och sånt där. Det är mm. väl bara 20 procents mm. och Det var ju lite klurigt att komma på hur man skulle komma, kunna göra det där mm. så vi det blir mm. bra. Mm. Kom du på det själv eller var det i samarbete Nej. med Maria och konservatorer eller andra? Ja, eller... precis. ja mm. Så det, det var ju så det gick till. Ja. Mm. Är du stolt och nöjd med den utställningen? Ja, ja monterna av det är ju fina. Mm. Det tycker jag ju. Mm. Visst. Är det annars du, om, om du får använda den, den produktionen. Den, den, mm. Är det något annat du tänker på så sådär speciellt? Ja, det är ju, det är ju då att... Eh, vi, vi satte in de här små LED-lamporna. Mm. Som, det, mm. Mm. som jag tycker varit väldigt snyggt också. Ja. I den. Och det har varit ett bra ljus där inne. Mm. Det jag. Gör ni vandringsutställningar nu? Det är länge sedan vi gjorde någon riktig vandringsutställning. Ja, förr gjorde ni det... rätt ofta där, eller hur? Ja, ja mm. det gjorde vi mycket vandringsutställningar och mycket barn mm. vandringsutställningar. Mm. Och det var ju. Och då var vi. Ja, det var ju lite ett annat gäng också som jobbade här. Då. Mm. Så vi var ofta hela avdelningen mm. och jobbade med det. Mm. Så det, det var det mycket med. Reste mm. du runt och byggde upp dem då också? Då fick man åka i Norrbottens län, ja. ja för det var för främst länet det var, eller hur? Nej, ja. mm. Fast vi var lite grann utanför också. Vi satt upp i Skellefteå, med och Lycksele mm. också. Mm. Uh, utställningar. Så det, nej, det är något jag saknar idag, alltså, att mm. föra ut sådär. Det mm. var kul, kul att träffa folk. Och, mm. nu, det har varit nya lokaler. Och, mm. Mm. Till slut så var det så att man visste exakt hur lokalen såg ut. Och, så mm. Man kunde nästan bygga utställningar efter andras lokaler. Mm. <laughs> ja. Det var roligt. Mm. För ni använder för att nå ut i lärande kan jag tänka mig i alla fall. Det verkar så från mitt perspektiv åtminstone. Nätet är väl i ganska stor utsträckning idag. Det är ju ändå en skillnad. Mm. Ja, visst. Är det så. Eller hur? Ja, visst. Det är mycket digitalt nu. Mm. Och, och, och, och, och, och även att ni, ni så att säga, samarbetar mellan det fysiska och nätet också. Att en, en, en del produktioner finns live mm. så att säga, fysiskt, men, ja. men även på nätet. Ja. Liksom, så att det är ett samspel så. Ja, det gör det, mm. jag, jag jobbar ju inte så mycket med det digitala. Nej. Jag... Om du tittar tillbaka på, när, när du började för 30 år sedan, ich, ganska precis 30 år sedan ja. faktiskt, eller hur? Ja. Ja. Och, och, och, och tänker på din roll och på, på utställningsmediet kanske särskilt, vad är, vad är de stora skillnaderna? Är det, är det att man tänker väldigt mycket på miljö idag eller vad? Ja, nej, men sen så blir det ju mer att eh, digitala är ju i utställningar numera. Mm. När jag började för 30 år sedan, det var inte något digitalt jag hade, jag hade ju inte ens datorn. Nej. Mm. Det var ju glödlamp. Mm, just det. Och då körde man ju bara glödlamp, så det var väldigt varmt i museet. Mm. Därför ville man ju ha 75 watt. Mm. Så det, det var ju kopiösa mm. så vi värmede ja mm. Nej, så det var den som man visste då liksom, det var väl Diabils projektorer som ja, just det. kunde snurra på ja. dem med det, det väl... härliga klicket ja precis ja mm. ja så väl det det mest avancerade. Då. Ja. Ni, ni har ju. Eh, alltså ni, ni, ni visar verksamhet. Ni har en publik verksamhet som du, du jobbar med, men ni har ju magasin också, samlingar. Eh, mm. Som inte är tillgängliga för, för, för allmänheten i alla fall. Jo, jobbar du där också. Nej, jag jobbar inte. Jag, en det en har så varit var och hjälpt dem med saker och ting där men mm. Annars, mm. Är, annars är jag ju mest på i museet. Ja, just det. Mm. Men, men de här magasinerna är så att man, man kan beställa och få komma mm. dit på besök också. Ja, det är så. Även mm. allmänheten ja. kan jag göra det, eller? Ja ja. Ja. Mm. ja. Det det är ju fina magasin nu mer. Mm. Och de är också där har man ju också klimatanläggningar och sånt. Mm. Så nej, de är mm. och jobb, jobb, det, det som finns i museet, det som visas publikt i museet, jobb, jobbar du med att, att underhålla och överse och reparera. Hålla koll. Förstår mm. du vad jag menar. Jobbar du med ja. det också? Ja? Eller? Ja, ja mm. jo, det är mycket sånt också. Mm. Det är det. Hur jobbar ni med det? Har ni rutiner för det? Eller, nej, men det det, det, det blir med. Ja, men det blir väl mest också det här att eh, numera så har man sänkt måndagar. Mm. Och då blir det måndagar man, man lägger på, mm. på där man kan fixa grejer i, mm. i utställningar och sånt. Mm. Då kan man lämna verktygen på golvet och spela ingen roll. Det Annars ska man alltid hålla reda på dem. Mm. Mm. Genom att vi har ju ändå barn också som springer här. Det så. Ja. så det gäller ju att hålla ordning på grejerna. Ja. Ja. Vad är det som är det roligaste med att vara utställningstekniker? då? Att komma på saker och ting, lösningar på just det, mm. så ska vi göra saker. Mm. Mm. Det är väl det roligaste. Mm. Och att eh, man, man eh, kanske hittar något nytt material också. Just det. Mm. Det, det kan vara också vara kul mm. det där, att det funkar. Mm. Hur gör, du då för, hur gör du då för att lösa utmaningar och hitta nytt material? Vad får du inspiration eller kickar eller eh, energi från? Nej, men mycket, mycket går man ju på nät nu mer mm. och hitta. För, mm. Förr fick man väl föra runt och hitta mm. saker och ting. Mm. Men som, som nu vi har... Eh, eh, en eh, vårutställning som ska vara nu. Mm. Och där har man då, det är vår våran, eh, producent som faktiskt har hittat de små magneter. Mm. Och då kan man sätta en nubb på väggen. Mm. Och så sätter man då bilden framför, så sätter man magneter där. Så klick, då behöver man inte sticka hål i dem eller någonting. Mm. 5 mm sådana små magneter. Mm. Jättesnygg kommer det bli. Är det konstverk eller? Det är konstverk, ja. Mm. Och det är Sönderby mm. folkhögskolan. folkhögskolan som ska göra. Mm. Mm. Mm. Kul. Mm. Så det, det blir roligt att se hur det mm. kommer att funka mm. i verkligheten. Mm. <laughs> Vad tror du? du, precis som jag så är ju du Utställningsversion. Var, var är det på väg någonstans egentligen Mediet? Ah, ja, Jag är lite rädd för att det, man, man det blir för mycket av det här eh, tekniken nu med iPad och allt möjligt sånt där som för in. Mm. Man får för lite det här man skapar. Ja, men som på 90-talet då skapar vi mycket miljöer. Mm att man, man gjorde en miljö, man fick en känsla av hur det såg ut då. Mm. Det blir mindre, det där nu sätter man allting på bild eller, mm. eller man ska ha ja, men mycket som teknikgrejer in. Det är, jag är lite rent för det där. Mm. Det blir lite för mycket av det. Mm. Vad tror du publiken tycker då? Ja, jag kan ju se alltså. Men vi har ju mycket Ipad som står. Mm. Det är många som inte ens bryr sig i det, utan man går förbi. Mm. Man kanske läser lite text, men ja. Mm. Ah. Mm. Sen så går de. De vill se föremål. Mm. Det är ju det man vill ha i utställningen, det är ju föremålen. Mm. Man vill ju komma tillbaks till det gamla och se hur det var. Mm. Det, det, det är ju det jag tycker museerna ska visa upp också lite annat mm. Även om ja, föremålen kan vara känsliga och så. Det går ju att bygga saker och ting som man mm. ändå kan se. Och förstå hur det funkar. Mm. Ja. Vad, vad behöver man kunna och vara bra på för att vara en, en bra utställningstekniker skulle du säga? Man kan nog inte bli någon specialist på någonting. Mm. Jag tror man ska kunna lite saker om allting. Mm. Du kan inte vara en specialist för mm. en utställningstekniker. Mm. Och så nog kan fixa det mesta. Framförallt om du jobbar på ett länsmuseum. Det är som, ja men jag är ju för det mesta ensam. Mm. Jag kan ju inte bli specialist på att sätta ljus nu till exempel. Som mm. jag tycker är kul. Det tycker jag är roligt. Men jag kan ju inte vara en specialist på det. Utan mm. Man får lära sig lite, lite saker om allting. Mm. Jag förstår jag. Det, det tror jag. Har, har, ni, har, har du kontakt med kollegor på andra, det behöver inte vara museer för alldeles, med, med kollegor i, i Norrbotten? Nej, det har jag inte så mycket faktiskt. Nej. Det har jag inte. Tidigare så hade jag mycket med Teknikens hus. Mm, det. Mm. Jag var ju med och bygga upp Teknikens hus mm. 88 mm. Som ju är ett eh, science center, liknande institution mm. kan man kalla det ja, bara. Ja, visst. Mm. Specialister på, på barn och unga också. Pandringsutställningar. Ja, ja, det gör de ju också. Ja. Gör de ju också, ja, eller hur? Ja, mm. Ja. Mm. Mm. Men det blir ju sådär då eh, folk slutar. Mm. Går i pension och mm. sånt. De försvinner. Då tappar mm. man kontakten. Mm. Så blir det. Mm. Vad skulle du ge för, om, om, om det är någon som så här funderar på, och precis som du gjorde för 30 år sedan och, och söka jobb på ett museum och jobba tekniskt, praktiskt, bygga saker. Mm. Vad skulle du ge för råd då? Oj, nej men det är väl just det där. Lära lite saker om allting. Mm. Att vara mångsidig. Mångsidig, nyfiken. ja nyfiken. Mm. Ja. Är det, det är det ju kanon där, om du mm. kan saker och ting. Mm. Vad skulle du om du om du fick, det, det funderar jag på ganska ofta, om man, om, om man fick ändra någonting på sin arbetsplats, vad skulle man vilja ändra på då? Det pratar man ju hela tiden om också. Vad skulle du själv om du fick ändra någonting på, på Norrbottens museum, vad skulle det vara? Nej men om jag om jag fick ändra någonting då skulle jag bygga om. Mm. Då skulle jag bygga flyglar till museet här mm. med riktiga utställningslokaler. Mm. Mm. och en riktig verkstad. Mm. Förvaringsutrymmen. Mm. Så kunde man ha museet som ja, kontor. Just det. Mm. Vi har ju inte så stora lokaler. Jag tror den största lokalen här är på 110 kvadrat. Mm. Det är ju inte stort. Inte. Nej. Nej. Men vi hade ju när vi jobbade hon, Majvar Östergren. Ja. Yeah. Eh, jobbade ju här som chef. Mm. Mm. Och hon tog ju fram ritningar på flygeln. Mm. Och, ja, Och det var ju nästan så det gick igenom det. Mm. Alltså det finns, det finns ritningar alltså. Ändå. Ja, det fan, ja, mm. ja, det gör det. Mm. Visst. Man förstår. Um, om um, vi, vi, vi kommer ju. Som sagt och, och, och ha sådana här samtal framöver ja, ja. Eh, med, med fler personer. Ja. Mm. Och, och, och kanske inte bara från museer, utan ifrån, från andra delar i utställningsbranschen och mm. konstnäringsbranschen. Mm. Mm. Eh, är det någon, någon särskild som du skulle vilja lyssna på? Oj. Det vet jag inte om jag har någon. Jag vet inte om jag kan namnge. Eller, eller från någon institution, eller från något museum, eller något företag. Ja. Det är ju, det är ju de gamla som har jobbat på riksutställningar som kan mm. snacka lite grann. Mm. De, de känner jag ju till då. Mm. <laughs> Så. Mm. det. Det ju vara kul att höra vad de säger. Ja. Tack. Jag tar till med det. Nu ska ja, vi försöka ja. ordna? Ja, så. Ja. ja, men klockan har lidit till lite över tolv, vi hade sagt till tolv, ska väl inte hålla på allt för länge, det är ju Valborg och allt, men jag skulle vilja tacka såhär så mycket Gunnar för att ställde upp, ja, tack, jättetrevligt, tack. lycka till framöver med, med både ditt jobb och med museets verksamhet mm. såklart också, hoppas vi kommer stärkta ur den här pandemin också, ja, så småningom. Ja tänkte att vi, om det är okej okay för dig, att vi gör det möjligt för de som lyssnar att ställa frågor direkt. Alltså ja, att de det går bra. bra. Hör du oss, Annika? Har vi, haft, har vi fått några frågor i chatten? Inte så mycket frågor. Nej. Hur ofta, hur ofta får jag ställa en fråga, hur ofta byts det utställningar? Jo, nej, numera så står de ganska länge. Vi eh, har ju... Det här är två lokaler nu, som, där kommer det att stå året ut. Och det är ju Lule 400 år. Eller det är en samarbete mellan Peter museum, Luleå museum och Tornio. Vi alla fyller 400 år i år. Mm. Och den utställningen står året ut. Arkeologi står ju också länge, men så kommer jag säkert att stå till nästa sommar, det tror jag. Mm. Men annars här har vi ju, vi har ju de små lokalerna här nere där vi har konst. Och där, där kan det ju bytas efter två månader. Ungefär något sånt. Mm. mm. Vill du hoppa in i samtalet, Adina? Jag ser dig. Nej, det gör jag inte, men jag ser ditt namn i alla fall. Nu får han muta dig i så fall. Hej, Adina. Jag ska ta ner min med med mic också. Stort tack för ett jätteintressant föredrag eller samtal kanske jag ska säga. Eh, jag håller med dig väldigt mycket, jag har jobbat själv sen 89 på museum. Så att jag känner ju igen den här resan som har varit och ja, ja, har just. ändrat sig från, från liksom tidigt 90-tal fram till idag. Mm. Man gick från ganska små institutioner eh, och sen så har de liksom svält. Eh, en gång i tiden var föremålen i centrum, idag är det tekniken som är i centrum. Precis, ja. Och min uppfattning är att att publiken vill se föremål. För teknik Det kan man sitta hemma i vardagsrummet och, och, och jag menar, Det har vi gjort nu i ett drygt år. Man <laughs> längtar efter att få se föremålen <laughs> live. <laughs> <laughs> Precis. Ja. Och, och jag har också arbetat på, på museum där man har väldigt mycket teknik i utställningen. Mm. Och det blir kostsamt, för det, tekniken... Utställningen går upp, man har venissage och sen ska den underhållas och då finns det mm. pengar att underhålla eh, de tekniska bitarna som Nej. har varit. Bildspel, eh, videoprojektioner och vad det nu mm. kan vara för någonting. Mm. Eh, när jag arbetade på Etnografiska museet så hade vi också ett stort snickeri med fyra fantastiskt skickliga eh, tekniker som alltså var fast anställda av museet. Vid utsändningsproduktion så tog man också ofta in, om det var större produktioner, mm. Extra personal som dels arbetade i andra, inom museibranschen, men också väldigt mycket teaterbranschen. Okay, yeah. med ja. Vana med kulisser och annat. Mm, mm. Um, så att det... Och där, där finns ju idag... Um, man säger ofta att man inte behöver den typen av personal på museerna, för man kan köpa in den personalen. Jag Du klart kan köpa in en snickare, men du får mm. inte den här kontinuiteten, du får inte känslan, du, får, du saknar någonting inom museet. Mm. På Etnografiska museet var det dessutom så att samtliga fyra tekniker gick i pension inom två år och inga nya anställdes. Och då var det andra som kanske fick ta över utan att ha den gedigna kunskapen. Och ja, som arbetsgivare kan jag tycka att man, det hade varit positivt tror jag för verksamheten om man hade haft en överlappning. Det ger så oerhört mycket att kunna få gå bredvid en erfaren person. Mm. Ja. Tack, dina. Vi har fått en fråga här sett i chatten. Nu ska vi se om jag kan få upp den. Ja, det kunde jag. Från Olof. Olof, vill du ställa frågan själv eller ska jag läsa upp den? Du får gärna muta dig i sånt fall. Hej, Jonna, Olof Larsson, Jönköpings läns museum. Hej. Jag hade en fråga gällande vandringsutställningen. Du sa att ni hade något samarbete med Luleå museum. Bygger ni vandringsutställningar på plats eller anlitar ni extern personal? Nej, då när vi bygger vandringsutställningen så bygger vi dem själva. Och då var det ju ofta att vi vi var hela avdelningen som var med och gjorde de här barnutställningarna. Och hur det... många är ni som är med och bygger idag? Eh, två, tre kanske. Max. Har ni formgivare på plats också? Eh, jo, det är hon som är producent som ofta är formgivare också. Okay. Matilda. Bra fråga. Var Tack, hur har ni det, då, Olof? Eh, nej men vi, det är ju lite annorlunda. Nu så jag har jag faktiskt tagit in ganska många formgivare som vi försöker bygga en del men jag har inte riktigt resurser för det. Eh, så jag får ta in extern hjälp i eh, vissa utställningar. Nu har vi en som vi ska bygga som heter I skuggan av ett äppelträd. Eh, en ganska stor satsning för oss i länet då, som ska nå ut till alla små städer runt om Jönköpings län. Och där ser jag väl att en del kan vi göra inhouse, men mycket har jag fått förlägga externt. Tack. Jag säger du Gunnar, ska vi avrunda och ta Valborg och tacka för visat intresse? Ja, jättekul. Tack så mycket Gunnar, det var jätteroligt att prata med dig och ja. hoppas att vi ses snart. Fysiskt. <laughs> ja, precis, precis. <laughs> vi önskar alla som har lyssnat en jättetrevlig helg och trevlig ja, Valborg. Precis. Så ses vi i kommande talks hoppas jag. Ha det så bra. Tack Hejdå. så mycket. Tack, tack. Hejdå.